دی زبان ح سل د زبانہ حیدر کا بینسل جگہ کو لائے اکرا صد کے سردرد صد خرید کیوں ہے ہنا زور رہا سب نذرئی خرید کیوں ہے اونا جو راؤ سب بستر دیکھو خدا ساجو واپس آتا صدکے بندے خدی کیوں چارکے سہراج دوبا صدقے پیدا سہراج دو سد صدقے پیدا کردارت سد کے سردارت سد کے ہن سارے شمار کر دشمت ہن سارے شمار کر دشماری مت ہنسار وے سمار کر دشمری مت سچے رتا سد کے سردارتا سدکے روئیا سلطانے پ پ پیا دردارے سنی کا پ پ پیا دردارے سنی لاتی منا تجیا دن آئی ہے کہا آپ تو نہیں بچتے ہوں بدل گئی ہے فلا سی ٹکڑے آیا مزے ہریا کر دی ٹکڑے آیا مزے ہریا کا پتیا وے دنیا دارے سانگے دی جے جینوریا در مانی جی کیا پچھ ترسی دشرے دانے پچھ ترسی بچرے کا پیا ہسنیا چڑیا ایک باری حسن مولا کوریال تجو چڑیا پا کہ نبی منکر قربان پاک نبی من کے گرا پیا تیتاج رکھے گا پے مسلسل میری جت دی مرضا دی منزل تے پہنچا سلوانے سل سل پیا ن دردائے سار ترے درد آئے شا مولا پندرہ منٹ بس کو فرش بنا حسین آئے نور کے دی پر جاؤ کہ حسین آئے اپنے مگی نوری خیالوں سے What's the name? رس کو بتاؤ اپنے گروڑی جاؤ بدھر سے کو بتاؤ کہ, کہ حسین آئے جاؤ بدھر سے جی کو بتاؤ کہ حسین آئے جاؤ جتری پشا پی نکال شادیس کا جاب سے نیا اس کا جیلا ہوسن آئے جدید جاتا سر کو بڑا حق کے گھر میں بار سے کا حق کے گھر میں ہونا ہے بار سے کا خداؤ کے حوصے خدا میں آئے بات خداؤ بھاگو, بھاگو بات کے خداؤ کے آئے اپنے آنے سے بھی اپنے آنے سے بھی پہنے کہار جاؤ بفاؤ کے حسین آئے جا بفاؤ کے حسین آئے میںامولی نوکر کے ہولا اشارہ کہ جبرین کو ہے یہ بنا کر سب کو کہ جبرین کو یہ بنا کر سب کو جام کو سر کے پتا کہ حسین آئے جام کو سر کے دوہرا پیجا تھا دینی بھی جھکا تھا چاندنی چاند پہ چھاؤ چاندنی چاند پہ چھاؤ کہ حسین دیا ہاتھ کش کو ہاتھ لیے تم بھی چلو در پینسار در پیدام کو پھیلا ہوس در پیدام کو پھیلا اے حسین آئے اج سلام اللہ اکبر حاج کے گموں میں موش کلوں میں یا سرائے ار کا رام دردوں کی دبا ہے الی کا رام دردوں کی دبا ہے گاؤں میں موشنوں میں یا سیرا ذکر میں آتا وہی ہے ہری کے ذکر میں آتا وہی ہے جسے کہتے پکا پا جاتا ہے ہری کے ہے جسے کابے ککا بچا ادھیکار نام کی دبا ہے خبر میں میرا مولا آ گیا چلو با گا فرشتوں نہ چڑھو خبر میں میرا مولا آ گیا پریکار دردوں کی دبا ہے دیکھو پھر تم جان لوگے دل میں کیا ہے جب جانی چہرے کو دیکھو پھر تم جان لوگے دل میں کیا ہے کار دردوں کی گو میں موش گروں میں سر آئے وہی تو سر خرو میں ہوں گے وہی تو سر خرو میں ہوں گے کہ جن کا درے علی سے راب تائے وہی تو میں شرم ہوں گے آشتا. کہ جن کا درے علی سے رابطائے خدا کی راہ ج لوگوں کہ کا ہے در رواہے علی کا نام دردوں کی دبا ہے میں مشکلوں میں علی کی شان جب لکھان سارے علی کی شان جب لکھان سارے پرم کو چونے آتی ہوا ہے شان جان سارے پرم کو چون آتی ہب ہے کا نام در چوکی دبا ہے گاؤں میں موش کے نیا امان کا اللہ محمد قبر کو ایسا نٹال کر دوں گا قبر کو ایسا نٹال کر دوں گا میں مشکلوں کی طبیعت بحال کر دوں گا جی کے زیر شہر میں خود فرشتوں پہ کوئی سوال کر دوں گا نگاہوں میں عجم مستی نظر آئی بلدی <تصفح> آسمانوں کی انہیں پتی نظر آئی کبھی <تصفح> پہلوں نے بیچی اور کبھی غن نے خریدی خدا بندہ تیری جندت پڑی سستی نظر آئی بلدی حیلی حیلی کیا ہوتا جشنہ عباؤز بلدی حیلی بلدی حیلی قرآنہ جی بولی بولی لگن دیا قرآنہ جی بولی پچھلی بولی لگن دیا رسول دی زندگی کیڑی اصلی لگن دیا یا علی مدد جو جان چھنک وے منکر چھا مولا علی مدد چن سا توکھے گولی لگن دیا بسم اللہ الرحمن بسم اللہ علی و علی علی मौला जी लग लग जे के भी मौलान पढ़ी तमाम बेहतरीन अंदर उम्मीदा मालिक चाह अस नौकरी कबूल कर पेशता करोहम्मद से शुरुआत اللهم صل على محمد و على محمد موکي جي مناسبت جي سان مولا جي شان ۾ قصيدو آهي ان قصيدي رائي شاعر محترم سيد جناب ڈاکٹر بسارام شاه صاحب جن کي لکو قصيدو سمين جي صلوات پڙهڻ جو مقصد آهي برسات نوریا برسات اجکا بے مچھان نوریا برسات اجکا بے مچھان کابے مت آلیے بابے کابے مت آلی بابے کابے مت آلیے بابے متان گولہ ماں کجکار کابے مٹھا کابے مٹھا لبے بابے مٹھا شاباش گورا ما کنا اج کابے مٹھا نا ہے درے شاباش جگی जो चम पुछा थीरा बीह थी थी रात अज कावे मथा कावे मथे मथ घोर अज का جیو جد جو مال تو جو خوش تھو سادا خوش تھو سادا अज काे मथा कावे मथानी के बाबे मथा घो नारे मथ पुजन सार कु बिहानी کچھ نثار تل بہانی کچھ نثار تل بہانی کچھ نثار تلدی ہانی ہل پی خیر الگ کچھ نثار تلدی ہانی کچھ نثار مسان گوریا سلام <laughs> <laughs>